jende ulertzen. jau lertzen, ez detu Edo, bueno, beto sanda, igual ez detu lertzen noletan gaur egun oaindik pertsona bat erretzen hasi daiteken. Zer diferentia irutza zait, e, oaindala urte pila bat hasi baldin bazinean erretzen, ba. gaur egun erretzen jarraitzea, ba, azken fineen engantzatu iten du zerbait delako eta ez talako batele erreixa guztea, hori diferentia irutza zait, baino. gaur egun erretzia iburuzdakigun guztiakin jakinda ze kalte egiten duen, ze txarra dan pertsonantzako Norbait erretzen aste ulergaitza iruditzen zait. Egia da gauza pila bat daudela, guuretzko kaltegagarriak Diananak eta lare itsiten ditkeunak bai. Baino erretzea iruditzen zait gauza bat hain absurdoa, mundu guztiak esaten du erretzen duzun lehenengo aldin oso desagradableadala, ezdala batele atxegina, eztlaiten duzula, erritJ izla ez zaizula gustatzen. Baino jendeak probatzen du eta erretzen segitzen du eta azkenen, engantzatuta bukatzen dute eta bueno ba denborarekin ba bai ba gustatzen zaizu erretzea justu horregatik sortu dezulako behar bat behar hori asetzen dezunen gustoa sentitzen zeana eta bueno ba badakit adin batekin askotan izaten dela ba, bueno, zure lagun guztik egiten duten ezzuk ere egiten dezula eta beste itxura bat emateko eta barreta bar baina nere logikaren barrun inoiz ez du ondoen kajatu. Ni baldin lagun batzuk eta norbaitek probatzen balin badu zerbait eta ikusten balin badet ez tulka idala eta etzaio lagustatu eta desagradabelea eritu zaiola nahi eskaintzen ditenen, ba ez ez zango jot? Zergatikan probatu nahi dut zerbait ikusi dutena peste norbaiti etzaio lagustatu. Ez dakit eskenik ikusten balin badet lagun bat, kutsillo bat hartu eta zauri bat ikien eta esaten dit, hey, probatu nahi duzu Ba, zen naizu esatea, ez, eskerrik asko baino ez. Ni ez nahiz erretzailea, evidentemente, baina etxen nire gurasok, baiakia eta baiama, ba erretzaileik dira. Eta guatzen daiz, txikian izanian, tabakoan kontrako kampainak ere egiten ditula la Ba ez erre kartelan margotzen ditun eta etxetik anpegatu, edo bueno, tabako paketek izkutatzen izkien, baina ez duen ezel Piska bazarraguin itsanean erabezaro garai hortan, baia gauza berri probatzen hastezeanen, lagunak ebaiasten dira holako esperimentuk iten. Orduan izaten da adin bat, ba gurasok esaten dizuena beti, hau zein dezuei eta beste hau ere ez eta da bekatuta eta bar eta bar. Tan igotzenaix, chantaje emozional moduko bat diteniela jai eta maio, bueno, saiatzen itzala beintzat, ze esatenien, beriaiek arratzai e baldin bazian eta nik beti danik ikusi baldin banitun. Estiala inor nahi esateko hoie ezin dutelain. Ta bueno, hoy está erabatola, gurasok guraso eskubidea daukaten ai dutena esateko. Maio bueno, egia da, ikusten baliak dituzu zure referente izan barko luketen bi pertsona egunero zuri debekatu dizuten hori egiten, ba ez da la osologikoa. Baina horrekin bueno, ere ez nun lortu erretze zuztzea eta segi zuten. Eta guatzen naiz baita beste behin amairu, 14 urte itunean guraso on erretze zaletasun hori edo bizi hori erabili nula nik naino zerbait lortzeko hain esplikatzeko dizuet. Gaztetxoa zeanean eta zure gurasongandik zerbait lortu nahi dezunean, hainbat bide dauden ai dezun hori eskuratzeko. Hoitako bat izan daiteke negoziazioa. Klasiko bat. Nota honak ateratzen bali nag ditut Erosikodia zugun montan baika edo Erosikodiazu PlayStationa. Nei egia izan horrek ez ditinez funtzionatu eta ezu harrizkoa morrazio emate ziten, ze erantzuna beti izatezan, ez baina zuk ezte zuguretzako ikasten, zuk zure buruantzako ikasten dezu, eta hau ez da kontu bat, eta zure egitekoa da, eta barretar. Bar. Bueno. Horrek beraz, etxiten funtzionatzen. Bigarren aukera da, kasketarena. Lortu nahi dezun hori lortu arte, kriston tabarra ematea, erangaizki erantzutea, beizki portatzea, bueno, hori ere oso zabuna, baina bueno, askotan ere ez du emaitza honik ematen, eta okerrako bukatzen dezu, zigortuta bukatzen dezulako. Eta beste modua da, estrategia berriak probatzea. Bueno, baina nik, amairua malagurten ikula, Baneukan gauza bat beste dozoren gainetik nainuna, ta zian bota batzuk. Nere generazioko galdemaz bete seidun ezagutuko dituzue bota hauek zein mundu guztiak zeuzkan. Bueno, 13-14 ba, urtean euskala bota hoiek nahi itula sartu zitaite burun, eta ia esan ez hitzan ikan nola Kriston kapritxo pila ukitzen zitunoitakoa, honestakit. Baina hoxe, sartu zitzaiten burun bota hauek nahi nitula eta bota hauek oso gareztik zian. Hor e, duko, ama gos mila ogei mila pesta izango zian. Eta egisen ez dakitzen bat eurodian dian, baina bueno, editatzen nahi nahi egingo dut kalkulua eta utziko dizuet hemendika. dika. Nik banek ingareztik ziala, konstienten nintzen hortaz, baina bueno, aizu ban, nahi nitun bota haiek eta benetan insistitu nun bota haien lortzeko. Eta zezer ikusi dauka guzti honek tabakoakin, ba, esplikatuko izuet. Ni jarri nintzen eta pentsatu nuen, aber. bota hauen nahi ditut. Bota hauek bi iru urteetan behintzat gutxinez erabiliko ditut. Orduan, kalkulatu nuen, bi iru urte hoietan gurasok zenbat diru gaztatuko zuten tabakon. Beidatu nuen egunero zenbat erretze zuten, eta uste gara jartan pakete bat zala eguneko, edo lako zerbait, tabako pakete bakoitzak zenbat baliozun, eta bi urte terdin zenbat gastatuko zuten erretzen. Bi zifra konparatu nitun Et ordun, junitzan, eta antzeko geratzen zian. Eta orduan, beraiengana junitzen eta esaniein. Nik bota uena ditut. Badakita asko balio duela, baino 2 urtetan beintzat erabiliko ditut. Eta diru hori da zuek 2 urtetan tabakon gastatuko dezutena. Nere argumentu sendota eta definitiboa izan. Zuek diruai gastatu berbalin baduzu erretzen, bota hauek eztia ingarestik. Eta azkenen erosi zizkiaten, kriston ilusioa iztiten eta oraindik etxen daude gordeta ze trofeo txiki bat dia. Nera burun segurunean argumentazio horrengatik lortu nulla konbentzitzea eta horregatik erosi zaizkiatela. Igual beraie galdetuzkeo esandaizue ba Kriston Tabarra manula azkenen bai xiltzeko erabaki zutela bai ez erostea. Baino garaipen txiki bat bezala daukat gordeta hori. Eta bueno, hau gena kontatu baldin badizuet ere, bideonen mezua hasieran esan dizutena da. Estetela ulertzen, gaur egun, jendea oraindi nolatan an hastendan erratzen. Eta ja Hoxe da dena gorkoz, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik, eta horren arte. Aio!